السلام علیکم ویلکم ٹو ایوری ون اور آج میں بنا رہا ہوں ایسا حلوہ کہ آپ لوگ اس کو یاد کریں گے اور بہت مزے کا یہ دیکھیں ہاف ڈر کے قریب پہنچ گیا تو دیکھیے اس کی شکل بھی کتنی پیاری لک آ گئی ہے ماشاء है ना मजे का बहुत खूबसूरत लग रहा है इसमें देसी गी डाला गया अब इसके ऊपर से मैं यहाँ से इसको हमने नकार यहाँ पे अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है न अब हम यहाँ पे एक हम बिछा लेते हैं शेड इसको लेकर रख लेते हैं साथ यहाँ पे हम चीज اس شیر کے اوپر بچاتے ہیں یہاں پر اب ہمیں اس شیر کے اوپر اس کو دے آتے ہیں. دیکھ ماشاء اللہ کیا لک آ گیا خوبصورتی آئی ہے بالکل پرفیکٹ بنے ہے دیسی گھی اور اس میں یہ مغذ مغذی طاقتور ہوتے ہیں اور یہ کھویا بھی طاقتور ہے اور میں اس کو نہ ایسے ان کو ہلا رہے ہیں ایسے, ایسے ایسے یہ نیچے نہ جانے تو پھولتے جائیں گرم گرم بڑا مزے کا ہو جائے گا یہ دیکھے اس طریقے سے اس کو آئل آر ریڈی لگا ہوا ہمیں نیچے اس میں آئل لگانے کی ضرورت نہیں, نہیں کیونکہ اس کے اندر آر ریڈی ہے یہ یہ جو دیسی گھی لگایا ہو نا ہم اس کو یہ اب ہم اس کے یہاں پہ ایک اور کرتے ہیں اب اس کو یہ حلوہ جو ہے یہ زیادہ تر سردیوں میں کھایا جاتا ہے کیونکہ اس کی ریسپی یہ دیکھیں دیسی گھی تو مزہ ہی بہت ہے اس کو ایسے ایسے ہی ہم اس کو پلٹاتے جائیں گے یہاں اس کو ایسے پھر یہ نیچے ہی لگا دیکھیں اس کی خوشبو ماشاءاللہ اس کی دیکھیں کتنی پیر یہ سارا آئٹ کے ساتھ یہ ڈال دیا ہے اس طریقے سے ہم کریں گے اور یہ تھوڑی دیر میں اس کی ٹکی پھر بن جائے گی اس کی انگریڈینٹس تو میں نے آپ کو بتا دی ہے <laughs> ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اگر چلی اچھی لگی تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو آگے لائک کمنٹ شیئر بھی کریں یہ دیکھیں اس کو ہمیں ایسے ہلاتے جانے اس کو ایسے ایسے کرتے جائیں بجے گا یہ دیکھے اس کو بھی لگ رہا وہ گھی کی وجہ سے بھی لگ رہا جی یہ سارا اس لیے اس کے اندر چپ جانا تھا یہ آپ کا اس کو سوہار بولتے ہیں इसको मुल्तानी हलवाई बोलते हैं क्या है बड़े ये हैं इसको। बोला है इसको इसको बोला जाता अब ये जमने को आ आप इसको आप अब, अब ये इसको ये। پلیٹ کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے یہ پلیٹ ہمارے پاس پڑی ہے ہم نے اس کے اندر اب اس کو رکھنا ہے ہم نے اس کو پلیٹ کے اندر رکھ دیا اس کو ہم نے تھوڑا سا ویسے ایسے کریں گے تو یہ بالکل اکبل ہو جائے نا. اب ہم نے اس کے اوپر یہ لگا دینا پاس ناریل جو پڑا ہے کشمش پڑی ہے کیا بات ہے اس طرح دیکھو گیا. اور اس کے اوپر ہم یہ لگا رہے دیکھے کیا خوبصورتی آئی ہے ماشاء اللہ یہ کیا نظر آ رہا ہے ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि एक लग है ऐसा हलवा बनाएं, ऐसी बनाएं, कि दिल करें बार बार बार बार खाने का आपका दिल करेगा इस तरह तो आपको थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ और ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करें मैं ये उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दे रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में आप ये देख सकते हैं है ना मज़े का हलवा बहुत खूबसूरत